Зараз цю хвилюючу мить ми передаємо диплом Книги рекордів України, який вже по праву належить Архипову Денису. Вітаємо. Вітаємо! Денис Архипов працював над тату без сну майже три доби. Говорить, втомлений, але мотивації було вдосталь. Перші днки, чотири втро, початку п'ятого, це було найбільше. А далі вже відкриваємо вторе дихання, третє, четверте, вже нормально, втянулись. За весь час зробив тату дев'ятьом людям. В основному це були патріотичні малюнки. Найдовша робота зайняла майже 12 годин. Закривала марафон в якості учасниці Анастасія. Її сеанс тривав трохи більше години. Підтримувала Дениса останні сутки і наважилась на тату. Патріотична, вільна, незламна. На місці рекорд зафіксувала уповноважена представниця Книги рекордів України Анна Сафронова. Наш тату-мастер Денис встановив рекорд і 63 години він робив тату з перервою 5 хвилин кожну годину. Почали ми о 18-й годині 12 хвилині 22 січня і закінчили сьогодні 25 січня о 9-й годині 12 хвилині. Під сумку, також дипломом було нагороджено фонд «Welcome to Ukraine», який і організував марафон. Для підтвердження світового рекорду всі матеріали будуть передані представникам книги рекордів Гіннеса. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.